Hej och välkommen tillbaka från semestern. Hoppas du haft en skön semester, för det har jag haft. Idag tänkte jag prata om den här boken som heter Red Team Development and Operations. Och det är en relativt ny bok som kom ut för några månader sedan. Och den här boken går igenom de fyra olika faserna vid en red teaming operation. Den börjar med första fasen som är planering. Andra fasen, utförande. Tredje fasen, uppstädande och sist men inte minst fjärde fasen som är avrapportering. Boken går igenom lite grann tekniska grejer, bland annat en mapp och vilka argument som kan vara bra att ha till en mapp. Den går igenom lite olika verktyg som kan vara bra att ha, som Cobalt Strike exempelvis, Empire. Jag håller inte med i allt som står i boken heller. Bland annat så står det att man ska ta skärmdumpar på en map-output. och Det är kanske inte är så lämpligt. Det finns andra format som är bättre att spara undan än map-output på. Det står ingenting om pcap. Det står för vissa att man ska lagra undran, vilka kommandon man kör när och output och så. Vilket jag tycker är bra. Men jag tycker att man ska spara undan pcap också i största möjliga mån. Det står även att man ska låta bli att angripa okrypterade tjänster. Och det håller jag inte riktigt med om för att många gamla system och tjänster som är gamla kanske inte använder kryptering. Däremot bör man ju tänka igenom vart man föröver data och vilken data man föröver över okrypterade tjänster. Det finns även en webbsida kopplad till den här boken som... Går att hitta på urlen redteam.guide. Och jag rekommenderar att kolla in den. Alltså redteam.guide. Och köp den här boken. Kanske inte på papper men digitalt.